spiller. Han er i. Han Yeah, der. Ja, jeg Inom ældeløb, inom ældtids. Ah, ah, ah. jeg er også ikke. Er så er som en minis. Hvad so har Det ah, de, de er her? Hvorfor er jeg ikke? Du kan du godt lide at eddite den her? Jeg må simpelthen ikke eddite den! Nej, jeg kan åbenbart ikke edit den her hvor Mennesker herovre Jeg tror Jeg tror, jeg Er det ikke du i Nej. Har Åh, du ham. Kan du slåbage Åh, oh, fuck. Altså, <trakulist. trakulist> <trakulist> <trakulist> <trakulist> nah, jeg snakker mere om mod, hvis Nej. Jeg gider ikke være mandmand. mand. Om Godmorgen, on, er går det? Jeg skal lige til det her voice chat op. Men derfor, er prøver lige at se Vi er nu til at uh... til. Nu spille med lige Men det kan godt vi heller ikke Vi sidder bare, eller mig og Valter, vi sidder snart på dysk her Det behøver du ikke, øh Altså, jeg har slet gået ind, øh, Valter jeg vender på, at I er færdige Øh, nej, øh Øh, hvornår er du færdig, øh? Jeg tror, jeg valgte at Ryda inden på samme game, sidder og spiller sammen Det er det, folk normalt gør ved en. <laughs> er nogen der Nå, man en, er nogen af jer, der har æret? Mm. Jeg spurgte jer om I havde. Før i tiden var det bare sådan Oh my god! Jeg havde jo set en Recon! Nu har til Nu tager jeg et billede fordi jeg har set en Recon! Nu er det bare sådan... Wow! 15 Recon's i et enkelt spil! Det er i vildt! Åh <laughs> oh, mennesker herovre! Der Recon re i item shopping. Der er mennesker herovre. Ja, nu er de her mennesker døde <laughs> nu er de her mennesker døde. Nu er de <laughs> Se du hvor godt er de? Så nej, de er ikke i livet mere Det var helt just kun seks Det var helt just kun seks Der er nogle gode lue ah, Ah vel <laughs> Jeg ja, tror. jeg. jeg, oh, uh, jeg tror at uh, det er mod et eller et hold, og så plus og en person. Oh, der er også mennesker ved sydvest. Sydvest. Um, ja, sydvest, sydvest. Hvem spekter mig? Jeg ved ikke, hvem jeg spekter. Er det mig, der hopper? N nej, nej, så spekter der valgt i jeg, dig, jeg Altså, jeg har, jeg har... Jeg har Deadpool katana. Wow, wow, Deadpool katana, det er helt vildt! Hvordan gjorde du det? V-box eller hvad? Nemlig. Nej. Det kostede mig 10.000 damage! <laughs> nej. Ej altså at du skal så noget damage bygge Vi tænkte set bare mange mange games Ja det tog mig en af jer Du skal tænke set bare games. spille i season. seasonen I det her chapter 2 eller hvad den hed det, det er ja, det ja, er jeg kan se Hvad er det her på season 2, chapter 2? Hvorfor? Yay, I yay. det er pisse Ikke jævds den der Det det her det kan ikke okay. sige Den sige, min computer, den her det her spil, ikke? den siger jeg, at mit FPS må kun være på 60, ikke? Men så oh, kigger jeg på... Det det så, så kigger jeg på mit FPS, og så finder jeg ud af, at det hele tiden står på at 60 hele tiden. tænker hmm. jeg sådan... Hvorfor skal vi være på, på 60? Vi sætter dem på, på unlimited. Og så lige pludselig får jeg sådan 500... Sådan 200 FPS. Oh, fuck! Det er det, der lever til på, at jeg er dødt til Jeg har fået det. Jeg kan se 75, 75, op i himlen Bare skyde, øh, vi siger masser af skyd, så skyde efter den andre helikopter Altså jeg er kun et sniper Den er nok 60 øh. Ja, den er, den er east, east Skyde efter den, skyde efter den 23 det behøver du ikke sige, fordi man rammer den så mange gange Men jeg, jeg, jeg ramte den jo kun én gang Men, når du, når du begynder at ramme den ikke? Jamen, der begynder du bare til Den er 105. Øh, uh, 20, 120, 120, han kan snakke dig, Walter, Walter, Walter, Walter. 120 120, valder, Hvad er det? Oh my god, de der menneske de bots. Ja, yeah, det her, det er et easy win. Åh oh, nej. Nah. Oh my god, ham der laser, da. Ja, du kan ikke, du kan ikke nå det. Øh, Valder, bare vil ikke Nej, nej, nej, det der, det kan du ikke nå. Ja, ja. kan. Valder, det er det. Jo, jeg kan. Yeah. Jeg begynder at bilde lige med det samme, fordi ham ved siden af, ham nede i... Der er en eller anden nede under bjerget, der prøver at komme op. Øh, uh, direkt i en shields, Valder. Helt på noget. Og i... Ja, ja, bare begynder at gå efter ham nu. Bare begynder. Fordi, bare rush Bare rush in, bare rush in yeah. Fordi det er kun dem, der tilbage, så er I Nogen, det er 3 Hvad kommer nu? Kommer i kan godt. I kan godt. Ikke lad dem finde. Åh Åh Ja det er det. GG, GG boys. What? Bare bare bare bare Det ikke Hjælp ham ud, hjælp ham. Ja, ja, det er det. Ja, victory rail boys Det det. er det. sidste menneske, no, jeg